I denna filmen ska jag visa dig hur du logger in i Prezi för första gången på en riktig måte når du är student på Högskolan i Östfold. Förste gör det är att du går och trycker på Log in i istället for get started. Och grunden till att du ska trycka på logg in det är att du inte ska upprätta en ny bruker här men bruke bruka kontot din på Högskolan i Östfold. Vi går in och så trycker vi på logg in with Google. Her hos meg så har jeg allerede Høyskolen i Østfold-kontoen min liggende øverst, ellers kan du gå og velge «Bruk en annen konto». Jeg trycker in på kontoen min. Da kommer jeg til innloggingssiden med fejde på Høyskolen i Østfold. Jeg har skrevet inn mitt brukernavn og mitt passord og trykker på «Logg in. Når jeg logger in så får jag tilbud om en opplæringsvideo, den kan du jo se på, men jeg velger nå Close. For å lage min første Prezi så går jeg nå ned og trykker på denne plussen som på min skjerm ligger nederst til venstre. Trykker jag på den, så trycker jag på Presentation, så skal du velge Template eller designmal for din presentasjon. Her står du fritt å velge hvilken du ønsker. Personlig er jeg veldig glad i Keep it simple stupid, så jeg velger denne standardvalget på toppen og trykker på den. Og så velger jeg Use this template. Jeg har muligheten til å titte gjennom på forhånd hvordan den kommer til å bevege sig. Men hvis de er fornøyd, så trykker jeg på Use this template. Så skriver jeg in navnet på vad presentasjonen min skal hete. I den oppgaven står du helt fritt til å velge hva den skal handle om, men jeg anbefaler om hvis du ikke ønsker å dele personlig informasjon, så tar du noe helt upersonlig. Jeg har valgt Halden byen jeg bor i, og da bør jeg egentlig ikke fortelle noe om meg selv, men om Halden. Fordi at det mest naturlige i skolesammenhenger, det vil jo være valt denne her, å velge people og bestemme hvilke mennesker du ska dela med. Men den tjenesten, den tar pres i betalt for, så da blir du bedt om å legge in informasjon om kreditkortnummer, og det vil vi absolutt ikke at du skal gjøre. Så presentasjonen må deles offentlig, så da anbefaler vi ikke å gi fra seg noen personopplysninger hvis vi ikke er interessert det. Så da må jeg velge Anyone on the web, altså alle på web, og så trykker jeg på Continue. Og da har jeg kommet til selve produksjonsvinduet, og da er det opp til deg å prøve ut dette spennende presentasjonsverktøyet Presi.